سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله Subhanallah <speaking in Spanish> Allah <Nirvana> is <singing>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 سبحان الله How. Oh, سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد الله اكبر اكبر الله اكبر اكبر سبحان الله Hi. وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ, الله أكبر, الله أكبر سُبْحَانَ اللَّهُ how والحمد <تصفيق> <تصفيق> الله أكبر أكبر أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله <سؤال> والحمد <laughs> والحمد <تصفيق> لله <تصفيق> سبحان الله والحمد little help. سبحان الله سبحان الله <سؤال> So how والحمد لله الحمد <تصفيق> لله الله أكبر أكبر أكبر سبحان الله سبحان <تصفيق> الله Go I'm gonna الله أكبر, الله أكبر الله أكبر سبحان الله <older> Subhanallah. how Subhanallah <laughs> Subhanallah سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله Subhanallah.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 الله اكبر اكبر اكبر الله اكبر اكبر اكبر الله اكبر اكبر سبحان الله buh ha سبحان <تصفيق> الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان, سبحان الله والح الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد Subhanallah. <laughs> سبحان الله How. Oh,